Quşu nəyir? Tutuquşu da başqa quşlar kimi quş yirmi və toxum yiyir. Üzün, kilaz kimi şirin və yumuşaq meyvələri də çox sevir. Heyvanlar və quşlar dünyaya gəldikdə nə hey, yərəcəklərini bilirlər. Əgər yeryüzündə gəzib özlərinə münasib qıdana axtarmalı olsaydılar, ölərdilər. Çünki mədələri hər yemin həzm edə bilməzdir. Min canlılarla növü olan heyvan və quşlara nə yeyəcəklərini öyrədən Allah